السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو بہت ہی اچھی آج گڈ نیوز ہے اور آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور اسپیشلی یہ جی ان لوگوں کے لیے ویڈیوز ہیں ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو بچے آلریڈی دانش اسکول کے اندر نیو سکس کلاس کے لیے ٹیسٹ دے چکے ہیں اور وہ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں دانش سکول کے اندر بلائیں گے جوائننگ دیں گے جن کی سلیکشن ہو چکی ہے جن کا ٹوٹل پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کب آپ کو بلایا جا رہا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دانش سکول کے اندر ایگزیٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ چالیس دن کے بعد جو بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں عید کی چھٹیاں بھی آ گئی ہیں تو ٹوٹل لا کے تقریباً دس سے گیارہ چھٹیاں بن گئی ہیں بیس سے پہلی چھٹی تھی آج اکیس تاریخ ہے اور بچے گھروں میں جا چکے ہیں چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں اور چھٹیوں کے بعد تیئیس تاریخ کو نائنتھ کلاس واپس آ جائے گی کیونکہ ان کا میتھمیٹکس کا پیپر ہے تو چلے جی آج کی ہم ویڈیو دوستوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید کی چھٹیاں تقریباً پورے پاکستان کے اندر ہو چکی ہیں دانش اسکول کے اندر بھی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور چھٹیاں ہو گئی ہیں اس میں دس سے گیارہ چھٹیاں ہیں انیس تاریخ کو بچے چلے گئے تھے گھر اور واپس آنا انہوں نے یقم کو واپس آنا ہے پانچ بجے سے پہلے شام اب وہ بچے گھروں میں جائیں گے انجوائے کریں گے اس میں ایک کلاس ایسی ہے جو کہ تیئیس تاریخ کو یعنی کہ اس کی ریزن کہ ان کے بورڈ کے ایگزام کنٹینیو ہے انگلش کا پیپر ہو چکا ہے اور میتھمیٹکس کا پیپر جو کہ میں میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں اور ہمارا پیپر ہے اس وجہ سے ہم سب جو میتھ کے ٹیچرس ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے تاکہ بچوں کو جو ہے ان کو گائڈ لائن دیں ان کو پریپریشن کروائیں تو ہم بھی تیئیس تاریخ کو واپس آ جائیں گے اور نائنتھ کے بچے بھی واپس آ جائیں گے اور جب ان کے پیپر ہو جائیں گے باقی جو ہیں ریمیننگ کلاسز وہ فرسٹ کو واپس آئیں گی فرسٹ مے 2023 اب جو ادھر پروونسز والے بچے ہیں کیونکہ وہ دو دو تین دن, دن ان کو آنے جانے میں لگ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے گھر میں جو ادھر ہاسٹل ہیں ان کو وہاں پہ فیسلٹی دی ہے رہنے کی کھانے کی وہیں پہ رہیں گے عید کے بعد جب پیپر ہو جائیں گے تب ایک ہی دفعہ وہ جائیں گے یہ ان کی مجبوری ہے وہ ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ عید کے دنوں میں جو ادر پروونسز ہیں پہاڑی علاقے ہیں وہاں جو ہے راستے بند ہو جاتے ہیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تو ان کے لیے پرابلم ہوگا اور پیپر مس ہونے کا خطرہ تھا اس وجہ سے ہم نے رسک نہیں لیا اور ہم نے ان کو جہیں پہ سٹے کرنے کے لیے ہم نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے دوستوں دوسری بات جو سب سے اہم بات آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ نیو کلاس اینٹری کب آ رہی ہے ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ پندرہ مے تک آپ کو بلا لیا جائے گا یعنی کہ گرمی کی چھٹیوں سے پہلے پہلے آپ لوگ یہاں پہ دانش سکول کے اندر اور پنجاب کے جتنے بھی دانش اسکولز ہیں جہاں پہ ٹیسٹ سکس کلاس کے لیے ہو چکے ہیں ادر پروونسز اور پنجاب پروونسز کے لیے سب کو بلا لیا جائے گا ان کا جو پروسیجر ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ ان کا انٹرویو بھی ہو گیا ریٹرن ٹیسٹ بھی ہو گیا میڈیکل ٹیسٹ بھی ہو گیا اور میڈیکل ٹیسٹ تقریباً فائنل مراحل کے اندر ہے تو وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت سارے پیرنٹس اسٹوڈنٹس مجھے کال کر کے پوچھ رہے تھے کہ سر اس کے اوپر ویڈیو بنائیں بتائیں ہمیں کب بلا رہے ہیں تو میں اس کے لیے آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ چیز آپ سے شیئر کی جائے اور آپ کو عید سے پہلے دو دو خوشیاں دی جائیں ایک عید کی خوشی اور دوسرا نیو کلاس کی انٹری کی خوشی تو آپ لوگ ریڈی ہو جائیں جن بچوں کی سلیکشن ہو گئی ہے انہوں نے محنت کی اور آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے اب جو بچے سلیکٹ ہوئے ہیں جو پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں اور جن کے بچے سلیکٹ نہیں ہوئے ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ ہم نے ہنڈریڈ پرسینٹ میرٹ کے اوپر بچوں کی سلیکشن کی ہے اور بہت سارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں بچوں کو سلیکٹ کروانے کے لیے ادھر ادھر پیسے دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی بھی بندے کو پیسے نہیں دینے جو کہ دانے سکول کے اندر پڑھاتا ہے چاہے وہ الیکٹریشن ہے چاہے وہ مالی ہے چاہے وہ ٹیچر ہے چاہے وہ پرنسپل ہے چاہے وہ کلرک ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے آپ نے اس کو پیسے نہیں دینے کیونکہ وہ آپ کو سلیکٹ نہیں کروا سکتا یہ آپ کی سلیکشن ہنڈریڈ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے تو آپ نے اپنے پیسے بچانے ہیں بس آپ نے اپنے بچے کو تیاری کروائیں اس کی اچھے طریقے سے پریپریشن کروائیں گھر میں بیٹھ کے سلیبس ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں ہر سال آپ نے صرف اس کو تیاری کروانی ہے اور باقی جو پروسیجر ہوتا ہے وہ 100% پرسینٹ میرٹ کے اوپر ہوتا ہے اور جو بچے سلیکٹ ہوئے ہیں یہ میرٹ کے اوپر ہوئے ہیں کسی نے ایک اور بیٹھے بھی کوئی بھی رشوت نہیں دی تو آپ لوگوں نے اس چیز سے بچنا ہے آپ کا بیٹا ہو جاتا ہے को नहीं نہیں ہوتا تو اگلے سال تیاری کروائیں اگر اس کی ایج ویلڈ ہے تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو میں جو آپ کو میسیج دینا چاہ رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میسیج مل گیا ہے اور اپنے بچوں کو پندرہ مئی تک ریڈی کریں ان کے جو اب اچھا ہاں سب سے پہلے تو میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں جو بچے اب گھر سے آئیں گے تو کیا کیا چیزیں لے کے آئیں گے دیکھیں اب ظاہری سی بات ہے بچہ جب سکول سے واپس آتا ہے تو اپنے پرسنل ڈریس پہنتا ہے اس میں پرسنل ڈریس میں عام روٹی میں عام بچوں کو زیادہ وائٹ ڈریس الاؤ کرتے ہیں تو دو وائٹ ڈریس اپنے بچوں کے اچھے اچھے سوٹ گرمیوں کے سوٹ. وہ ان کو دے دیں ایک دو کلر ڈریس جو ہیں وہ بچوں کو دے دیں مطلب پانچ سے چھ بچے پر ڈریس ہونے چاہیے دو وائٹ ڈریس لازمی ہونے چاہیے بچے کی اپنی چپل ہونی چاہیے وہاں कैजुल uh, यूज़ के लिए बच्चे के पास एक सैंडल होना चाहिए अपना अच्छे वाला ताकि गर्मी में उसको यूज़ कर सके बाकी शूज़ हैं ब्लैक शूज़ हैं यूनिफाम बुक्स वो तो स्कूल ही देगा यानी कि कैजूअल यूज़ के लिए एक दो शूज़ बच्चे के पास टक्स चाहिए और एक दो अच्छे होने चाहिए ताकि जब बच्चा ट्रैफ के अंदर जाए गर्मी में तो अच्छा शूज़ पहनते जाए जैसे केवी होगी सैंडल होगी दो ड्रेस होने चाहिए وائٹ اور دو تین کلر ڈریس ہونے چاہیے اور بچے کے پاس اپنی چار سے پانچ جوڑے ساکس کے ہونے چاہیے تاکہ بچہ کیونکہ بچہ آتا ہے ٹین تک ہے ڈیلی تو گرمی میں زیادہ اسمیل ہو جاتی ہے گاؤں کے اندر سوکس کے اندر تو پانچ سے چھ جوڑے ہونے چاہیے اور بچے کو آپ نے زیادہ پیسے نہیں دینے میکسیمم پندرہ سو دو ہزار دینے ہیں تاکہ وہ بچہ یہاں رہنے کے لیے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں دے سکے ادروائز کھانا پینا ایچ اینڈ ایوری تھنگ بچے کے پاس ہوتا ہے کرتا ہے تو بچے کو موبائل بالکل آپ نے نہیں دینا یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا مرا موبائل یہاں پہ پکڑا جائے گا اور توڑ دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کو سکول سے نکال دیں تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور بیسٹ وشیز آپ کے بچوں کے لیے اور ان پیرنٹس کو میری طرف سے مبارکباد جن کے بچے سلیکٹ ہو گئے ہیں اور جن کے بچے سلیکٹ نہیں ہوئے تو وہ انشاءاللہ اگلے سال کوشش کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا اختیار رکھیں میرے ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان